وزيد معطر على حقنا ما نتخلى وزيد معطر من والفساد بركة بركة باركة باركة قتلت العباد باركة باركة من رشوى والفساد.